Когот Володя. Доброго вечора. Розкажіть, будь ласка, як ви ставитесь до технології поклейки пінопласту на фасад за допомогою піни? Чи можна вважати цю технологію альтернативою технології мокрого фасаду? Я нормально ставлюсь, але я хочу вам відповісти, що незважаючи на те, що використання клею піни, воно підвищує швидкість наклеювання пінопласту, так, це дуже зручно, це швидко, але я скажу вам так, що це і більш капризна технологія, тому що якщо ваша стіна буде в пилюці, а чому вона може бути в пилюці? Ну, наприклад, ви збудували будинок, а поруч проходить грунтова, грунтова дорога, їздять авто, пиль, вона садиться на стіни, ось, і потім вже Щось на неї клеїти, ну, фактично неможливо. Так? Тобто, якщо ваша стіна буде Блін. стіна буде мати пил, ніяка кліпіна не пристане відвалиться, не буде тримати. Зрозуміло? Ось, тому питання далі. Дуже-дуже вона, скажімо так, боїться зайвих рухів. Тобто вона класно чіпляється, коли ви притиснули листок і його не чіпаєте більше. Все, ви його не трогаєте. А якщо ви його почнете ось щось там каливати, туди-сюди сунути, виставляти, от тут починається. Тому що піна, вона спочатку розбухає кліпіна, а коли ви її не починаєте ворушити, то оці самої піни вже нема, з'являється така клійка-маса просто, як клей. Розумієте? І якщо клій піна може перекривати якісь там нерівності, за що того, що коли ви її наносите, вона розбухає, так? Ось тут. І тримає ваш лісточок. То коли ви лісточок поворушили, то оцією Піни нема, і виходить, що крикліва суміш тут, і клеєва суміш тут. А серки між ними нема. І ви цього навіть проконтролювати не можете, тому що не ви його клеїте. Клеють хлопці, а їм пофігу. Це на їх будинок. Їм платять за метр квадратний пінопласту. Розумієте? Їм не платять за те, щоб ось тут була кліпіна. Їм за це не платять. От всьому, в чому різниця. От чому я й кажу, що є технології, котрі можна використовувати, коли ви робите своїми руцями, а є технології, котрі треба, не можна використовувати і треба робити іншу, застосовувати іншу технологію, тому що ви не зможете все проконтролювати. Зрозуміло? Ось. Е е е далі. Клій піна також дуже чутлива, коли дуже велика відстань або дуже маленька відстань. Тому що виходить так, що для того, щоб клій піна могла розбухнути, їй потрібна волога. А Волога вона бере з повітря. І коли у вас дуже-дуже щільно, нема повітря, нема вологи. розумієте, нема, нормальна хімічна реакція вже не проходить. Вона вже не така швидка, недостатня швидкості для того, щоб з'явилася ця піна сама, в спіннені не було. І ви це теж не можете проконтролювати, тому що ви клеїте пінопласт 150 мм. А інший бік це коли ви клеїте, а у вас нерівна поверхня, і виходить так, що ось тут виклеїти пінопласт. І ось тут воно причепилося, і ось тут воно причепилося. Все. А тут клейпіна просто корочкою висить на пінопласті, а до стіни ніяк не прилипає. Зовсім. Зрозуміло? Е, далі. Всі оці мікро-пустоти, мікро вони дуже... Е, Небезпечні. Чому? Тому що хочемо чи, чи ні, але є таке поняття, як конвікційні потоки повітря. Що це значить? Це значить, що коли ми з вами дивимося, наприклад, на фасад, і у вас е клей лежить ось так, в цілому, так. Ну, тому що ж хлопці, вони ж, звіняйте, клеють як можуть то виходить що повітря оце от в такому мікропросторі, воно тут може циркулювати сюди може ось сюди йти там да може охолоджуватися ось сюди йти. там виходить так що по-перше є не дуже щільне, воно прилягає один до одного може бути мікрошілі воно вітром продувається а може бути так що стіна ну не може бути а стіна вона підгріває повітря Ось тут воно йде уверх, а так як там е продувається частково вітром, і все ж таки тут мінус, то ось тут повітря йде донизу. Тобто, ось такий є рух повітря. І ось це називається зветься конвікційні потоки. Тобто, в замкнутому просторі на великій площі, на великій площі можуть бути ось такі потоки. Я зараз сіджу, це в нас... Е господі лоджія котру ми заскліли я тут зробив собі робоче місце максимум все утеплював і от зліва від мене стіна вона була фасадом тобто коли отут не було скла оце був фасад і ось виходить так що ось тут я пінопласт зняв його тут нема фасадного так а ось цей зліва пінопласт я залишив. Але я поставив там, в мене є блок розетки виходить. І ось коли взимку я сіджу ось тут, то в першу зиму після ремонту я сіджу, а в мене по ногах такий просто як сквозняк, таким, як лезом, ріже холодним. Я поліз під стол. І оцей поток холоду, він був з цих розеток. Чому? Тому що коли клеїли фасади, клеїли на ляпухи, як попало, залишили от там до 15 мм зазору. Тому що на ляпухі цей пенопласт клеїли. І от з першого поверху, а я на 20-му поверху, оце повітря, конвекційні потоки, вони там курсують. І так як ставили хлопці-підрізетники, да, прорізали пінопласт, відкрили оцей простір, влітку нормально, а взимку ці конвекційні потоки, котрі охолоджуються, вони знаходять місця і внутрі потрапляють. Що я зробив? Я повністю обдув округ розетки піною, оскільки міг прозрачною трубкою достати вліво-вправо, повністю все пропенював, повністю все. І там, де в мене плінтус, я чу чу, -чу, -чу, -чу, -чу, -чу зробив дирочки і постарався теж піною все заповнити, дув туди, дув, а вона все дується і дується туди, піна Іде, йде, йде. Тобто я зробив таку полоску для того, щоб відсекти оцей конвекційний потік і тепер в мене тут нормально ну чому нормально тому що все одно порохолодно <зимку> взимку ну дуже велике скло тим паче воно ставилось в 2004 році тобто ще не настільки гарні склопакети й профіль там все ж таки за скла воно ну взимку при мінус 25 тут важко висадити тому включаємо ще панельку теплу але оці конвікційні потоки, вони присутні. Тому, що мені вам відповісти по поводу клей-піни? Клеїти треба на чисту, ідеально рівну поверхню з відповідальними підрядниками. А хто саме відповідальний підрядник? Так, ви самі. Тому я скажу вам так, що клей-піну я не люблю використовувати, хоча так, ми іноді використовуємо на невеликих там поверхнях, да, можемо її використовувати, якісь незначні там елементи і так далі. Але фасад ми клеїмо тільки на мініральні клея під гріб'онку, тому що тільки це дозволяє мені бути впевненим, що поклеїться гарно і не буде пустот оцих от мікропустот. Зрозуміло? Тому ми обов'язково штукатуримо фасади і клеємо під гребінку на мінеральний клея. Ок. Тобто це питання якості, остаточної якості формування системи.